التي تساعد في إدارة المشاريع ومتابعة موقع العمل بسهولة حيث يتيح مشاركة خطط البناء وقوائم التسقيب والمخططات وقوائم التحقق من الأمان مع الفريق بأكمله حتى في وضع عدم الاتصال Procar يتيح التطبيق للمهندسين الاطلاع بشكل دائم على تفاصيل المشروع مع إمكانية التعديل والتعليق على الرسومات ومتابعة طلبات استلام الأعمال والسجلات اليومية وعمليات التفتيش كما يمكن من خلال تبويب المواقع عرض العناصر المرتبطة بالموقع DWG يعتبر خيارا مثاليا للمهندسين الذين يستخدمون برنامج التصميم الهندسي اوتوكاد ويمكن من خلال هذا التطبيق عرض وتحرير وانشاء ومشاركه جميع رسومات كاد الخاصه بك كما يتيح التبديل بسهوله بين الوضع ثنائي الابعاد وثلاثي الابعاد. كالكوليتر يتيح التطبيق إجراء العمليات الحسابية الخاصة بالموقع بسهولة، ابتداءً من مقدار الخرسانة المطلوبة لصب الألواح والأعمدة وحتى عرض وحدات القياس والتحويل بينها، كما يقوم بحساب كميات الأسمنت والرمل وحديد التسليح والكمية الإجمالية. Management يساعدك التطبيق في تبسيط تقاريرك اليومية وبطاقات الوقت وسير عمل الإنشاءات في الموقع عبر تسجيل المعلومات الصوتية أو النصية مباشرة من هاتفك كما يدعم ميزة داشبورد انسايتس لتتبع الأداء العام لمشاريعك هل تعرف مهندساً مدنياً؟ قم بذكره في التعليقات